جیسے کہ میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ غلام سر آج میں آپ کے لیے ایک انٹرسٹنگ ویڈیو لایا ہوں جس میں آپ اپنے آپ اپنے گھر بیٹھ کے آن لائن کر سکتے ہیں یہ ایک لنک یہ ایک اپلیکیشن ہے جس میں آپ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کریں گے اس کی لنک میں نے نیچے دی ہوئے وہاں پر آپ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کریں اکاؤنٹ کرنے کے بعد آپ نے ریفرن گیٹ پر کلک کرنا ہے گیٹ پر کلک کرنے کے بعد ہی اپنے آپ اپنے آپ کی جو اپنے آپ اکاؤنٹ بنائیں گے اس پہ اس کی اپنے آپ کی وہ او... کاپی بن جائے گی اور کاپی اس دوستوں کو لنک کی سینڈ کریں جب وہ دوست ہیں, آپ کا ایک دوست اکاؤنٹ بنائے گا تو آپ اڑھائی سو کما لیں اگر دو آپ کے دوست انوائٹ کرتے ہیں تو پانچ سو آپ کما لیں اسی طرح آپ ہزار دوست انوائٹ کر سکتے ہیں تو آپ کو بہت سارے پیسے مل سکتے ہیں یہاں پہ میں نے نا پانچ ہزار آج بیت رہا لیا ہے اسی لیے نا میرا بیلنس زیرو لگ رہا ہے تو بت رہا اس کی ایزی پیسے اور جیس کیش میں اور پروف کے ساتھ ہے. اگلی ویڈیو میں میں آپ کو دو فرینڈ انوائٹ کر کے پھر وہ ودرا اس کا آپ کو لینے کا طریقہ بتاؤں گا آپ نے یہاں پہ کیسے ودرا لینی ہے اور یہاں پہ کیسے پیسے کمانے ہیں اگر آپ اگلی ویڈیو کے لیے آپ میرا یوٹیوب چینل ہے سب لائک کریں سبسکرائب کریں آپ کو سارا میتھڈ اس میں بتا دوں گا اس میں آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے یہاں سے کاپی لنک کیسے کرنی ہے یہاں پہ اسی طریقے سے کاپی لنک کرنی ہے اور اپنے دوستوں کو سینڈ کریں جب وہ تمہارے تمہارے دوست وہاں پہ اس پہ اکاؤنٹ بنائیں گے تو آپ کو ایک اکاؤنٹ اس کے بنانے پہ آپ کی لنک پہ آپ ڈھائی سو ملے گا دو آپ کو بنائیں گے تو آپ کو پانچ में ملے گا آپ ڈس میرے ڈسکرپشن میں اس کی لنک دیے ہوئے اگر آپ وہاں سے اکاؤنٹ بنائیں تو اچھا ہوگا اور اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں میرے چینل سے اس لنک ڈسکرپشن میں اس کی لنک میں نے دے دی ہے اگر آپ اسے اس سے اکاؤنٹ بنائیں گے تو یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور جلدی اس کو آپ کریں डाउनलोड यहां पे ऐप से ही हो जाएगा इस लिंक से आपको प्ले स्टोर नहीं जाना पड़ेगा तो आज मैं के लिए एक ऐसी इंटरेस्टिंग ये वीडियो है अगर आप इस पर मेहनत करते हैं कंसेस्टी बर्दाश्त करते हैं तो आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में अल्ला हाफिज़